لقد تكون الضعف بين التعليمات والزياده اليوميه للمؤسسات وايضا التحديات والمهادن الخارجيه بين الاتعافات المحيطه بهؤلاء المؤسسات كما تعرفون ان الجهه تتوفر تقريبا للمؤسسه الرابعه الاجتماعيه ومركز القاده للغوص تستفيد من الالاف مالي من التعاون من بفضل شراكه الوزاره وما الدعم من الارقام ضايعه تتقال واحد المستفيدين ديال تقريبا 6000 و 800 من طبيع المؤسسه في, في ومن حدين الأحكام بحيث انت... من أساسات كثيرة في حالي من أساسات تعرف على المؤسسات من الموسسات خصوصاً ين تقل ينتقل الحقيقة حقيقةً تقريباً جميع المؤسسات تعمل تندرس في الفيديات العامة في, في في الوسائط هذا هي من في الجهود أيضا، إمكان استغلال الموارد اللي لدعمها ووو، ودوال المؤسسات إنه كافية، من لدعم. تسيير هذا هذه المؤسسات هذه الجمعيات الدوره تاهي ومعنا حنا في من البحث ومصادر تمويلات اخرى لنهوض بالرساله المهمه التي هي ليست رساله سهله شكرا. ما